La nostra empresa és, en tres paraules, i una mica més, és, sobretot, sostenible. Hem treballat molt perquè el seu nivell de sostenibilitat estigui molt per sobre de les empreses de gràcia europeu, més grosses i més petites. Compromesa, perquè la sostenibilitat també s'ha d'entendre des d'un punt de vista social i també medi ambiental, evidentment, i eh, circular. Sí. És una empresa moderna, que la seva participació accionarial sobretot és una cooperativa, i per tant això vol dir desenvolupament rural i economia circular amb la mesura doncs, que tot torna en els socis cooperativistes i, i vinculats doncs, amb els, sobretot amb el parc natural de la terra de l'aigua, bàsicament. L'element clau era la producció en els parcs naturals i respecte cap a la terra El primer tipus del nostre volant són primer, els empleats, que és un intangible, i, des, i després el subjectiu mediambiental. No? Avui en dia l'EBITDA, és a dir, el resultat de l'empresa, és un factor clau. Hem de dir que el 67% els productes que produïm estan fets amb paper o un cartró de bussos sostenibles. Jo crec que avui en dia qualsevol empresari, qualsevol eh, diguem, organització empresarial que no centri eh, l'activitat i senti la l'atenció amb els seus equips, no, no té futur. No? I aquest intangible, aquest capital humà, no figura en els blancsos. No? Des del primer culpable, que sóc jo de tot això, diguem, fins a l'últim operari que hi ha doncs, netejant la fàbrica, doncs, si el compromís d'aquesta gent no és total, Uh, malament anirem perquè aquests productes doncs, tinguin la qualitat que tingui que tenir. A més a més, nosaltres actualment estem en un programa de Great Place to Work, que és una empresa, perquè volem que siguin les millors empreses, com a mínim, de Catalunya per treballar. No? Això costa molt de fer i és molt lent, perquè la gent ha d'acabar dient que tinc orgull de treballar en home i no? jo vull treballar en home. Aconseguir això són paraules mayores, no? però aquí estem matant-nos literalment per aconseguir que això sigui una realitat.